Samo za njom osimam i ovaj bit neka bude lov slik ali uvek ću ovo leti do kraja, kao boginjo i moj život. Ona je bila tu da mi snagu da, ona je bila uvek tu da mi da, ali sada znam, ona nije pored mene, nikad mi nije bila dok doma da bude mene, ja sam bio tu da i da, ja sam bio tu da i dušu dam, ali moja doća, koja se tu uz mene, tražili samo jedne bitove od mene, tražili su samo jedne bitove od mene, a ja nisam da uredim, jel ovaj život nisam jedna žena koja, koja je vredna moga tuda, koja je vredna moga tuda, a to je moja duša, moje srce, moja radost, moja tuga, ali sada znam, nisam bio ovaj koji nije dao da budem kaj život, tamo jeste, Znam da je tamo, u Solotkoj, ali sada znam da ću ste vratiti jednog dana taj ovo ovaj susto, snimam samo za tebe, slađaj moja, najdraža ti, Mila. Bilo si uvek, boginja Mit, bilo si uvijek kranice zlojstinka, ali sada znam da ću sloći vratiti do, do taj dan, nisam znao koliko si ih značila. Nisam znao koliko se mi ljubav prižela, a sada znam da ste moja povodica uvijek tu uz mene, kada mi je sve loša krenulo, ja sam bio tu uz tebe, ali nisam znao da je ovaj život bio tu kada bilo, došlo, pozivim. Nisam znao koliko je ovaj znači, samo jedno sa znao da mi je ovaj život kao lošnik a ja sam tebi kao bit, yeah sada sada snimam ovu posmu i suzvalijem ali nisi znao gdje ti si periz mene jer ovo život je kao rajna ovo život je moja duša rajna moja duša je sada tebe sada snimam Jačem, ali nisam znao da ćeš uvijek biti tu s kada nas je loše krene, bit ćemo biti uvijek tu s kada nas je loše krene, mi biti uvijek tu s tebom, jee, je samo za tebe, odviđeni kasa, odviđeni kasa, odviđeni od, od odviđeni kasa, odviđeni kasa, odviđeni kasa, Ne moj biti tužna, jer doći ću ta dan, kad ćeš doći kući, ja vredovat ću se tvojim roditeljima dagim, ili ću i željeni, i tvojim svi sletijeni, bratu guli, tvojim svi sletijeni, znao koliko ste mi značili, sada znam da ste mi život podarili, yeah bi se kao dao poredice ovoj za nas ovoj živjet je za nas koliko puta se se mi dao da je ovaj bit samo za tebe da je ovaj bit samo za tebe yeah yeah yeah yeah yeah puteni kaso dao nova pesma Samo za nju, nije tu, ali evo, sada snimam, kada, te, kada si došla, da mi daš taj bit, ja ti dao samo love streak, ja sam ti dao